Robert Kazanciuk, avertisment dur pentru Iohannis, după ce a refuzat să o revoce pe covesii, va răspunde în fața lectorilor. Postul ministru al justiciei, Robert Kazanciuk, a declarat, marci, ce presubliniere din Teleclaus Iohannis va răspunde direct în fața alectorilor pentru decizia sa de a nu revoca pe Laura covesii din funcția de procuror, subliniere Efalda. Cazanciu susține ce nu s-a pus problema suspendării lui Iohannis. Presubliere va răspunde în faca electorilor pentru această decizie? Este o decizie politică pe o propunere fundamentat bine, spun eu, de ministrul Justiției. Faptul ce presubliere dintele a avut altă opinie este responsabilitatea domniei sale, dar ministrul a argumentat destul de bine această solicitare. Vezut. evenimentele ulterioare au întrit argumentele Ministrului Justiției. E o procedură în curs de luare. Domnul Toader a anuncat că va ataca această decizie la CCR. Aici intrime pe terâmul juridic unde lucrurile sunt mai complicate. Avem un text de lege în momentul de fac care vorbe subliniere pe de o anumită procedură, dar avem subliniere i-decizii ale CCR care arată cum trebuie interpretat textul legii în spiritul Constituției. Din acest punct de vedere. Presubliniere dintele României are, în momentul de fac mai degrab un rol formal, decât un rol decizional, a declarat senatorul PSD de la Parlament, potrivit Mediafax. <fie> Întrebat dacă există intenția unei a presubliniere dintelui. Dacă judectorii ce cere nu vor dacă sublinieră tic de cauza guvernului, presubliniere din telecomisiei juridice a senatului a replicat două puncte nu s-a pus niciodată problema suspendrii presubliniere din României. <fie> Întâlnire exploziv după decizia pentru covesii, Iohannis, fanfa cu Tericianu. Chestionat despre cine ar trebui să facă această sesizare, guvernul sau presubliniere din cii Parlamentului, Liviu Dragnea sublinierei Celin Popescu Tericianu, Cazanciu care a răspuns, actorii sunt stabilici de Constituție, cine poate să facă acest lucru? Guvernul, presubliniere din cii celor două camere, CSM. instituții care pot să facă această sesizare. Probabil ministrul Justiției va argumenta destul de bine anuncul fecut ieri, de ce este un conflict de natură constituțional. Oricare dintre titularii poate să facă acest lucru, se atace la ce cere decizia subliniere efului statului Nere. Guvernul are avantajul de a avea Ministerul Justiției în structura sa, de a avea cel mai potrivit om care se evalueze sub -i, litera sublinierea spiritul legii. Eful statului a refuzat, luni, se dea curs cererii de revocare a Laurei codruca Kovesi, anuncând ce motivele invocate de Ministrul Justiției nu au fost de natură să îl convingă. Imediat după ce presubliniere din României subliniere i-a anuncat decizia, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anuncat ce va sesiza Curtea Constituțională.